Психологиня Любов Шеремета просить пацієнтку описати малюнок, який їй показує. Так вона дізнається про її психологічний стан. Ірина потрапила до одного із закладів з надання психіатричної допомоги Хмельниччини з Києва. Жінка каже, її привезли батьки. Там вже слухали, їздили якісь. Звук В окрузі було чути звук снарядів, кілометри три від нас, але трясеться під нами земля вже. Дивлюсь, пролітає гелікоптер, виставлена панель, на ній люди з автоматами. Громихнуло там, і таке дивне відчуття, просто трясеться земля вже, і трясеться вся будівля, викладена із силікатної цегли. Ми проїжджали, там буквально залишилось четверо сусідів зі всього дачного поселення. Киянка Ірина до закладу з надання психіатричної допомоги поступила 19 березня, каже психологиня Любов Шеремета. Перші дні з нею не можна було співпрацювати. Вона не хотіла йти на контакт. Зараз в даний час вона краща і. Взагалі, стан високої тривоги, напруги, страху, От вона дебільше описує цю ситуацію. І ця ситуація з війною її дала загострення. І вона в даний час каже, що є наявність слухових галюцинацій. Їх психічний стан не залежить від ну, географічного положення, від того, звідки вони прибули. Просто ми для себе розуміємо, що причиною є в тому числі те, що вони є внутрішньо переміщеними особами. Це теж колосальний стрес, який викликає оці погіршення. 421 пацієнт знаходився на початок війни в психоневрологічному інтернаті, який розбомбили, розповідає його директорка Марина Миросовська. 100 чоловік ми евакуювали до Піска-Радьківського інтернату, який знаходиться у нас на Ізюмщині. Так, да, нам було важко, нам дали коридор на 4 години. Ми за чотири години встигли зібратися, доїхати до вокзалу, погрузитися і сутки ми їхали з людьми, 283 чоловіки ми евакуювали сюди. Переміщені, евакуйовані переміщені практично з багатьох областей України. Це і Чернігів, це і Київська область, це і Харківська область. Порядка 25% збільшилася кількість як невротичних, так і психотичних форм. За словами директора закладу Володимира Демчука, в області наразі пацієнти поступають на лікування тільки в аргентному порядку. Є пацієнти, все ж таки, з психічним розладом, які потребували б лікування в цих закладах, але з цим важким часом, що погано працює транспорт, вони не доїжджають до закладу для отримання цієї допомоги. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.